و التراحيب <تصفيق> تزها الحضور الكرام مملكتنا السعودية في عز النشيد راية في <تصفيق> السماء تشمخ برمز السلام الوزير حمد الشيخ قصدوه وامير منطقه عسير تركب من كل يستحق المبادئ والاحترام نتبع بدار التعليم بحي العسير بالنذر منصور بن بفخر لنا غاية بالقاسم المساعد اهل الشهور شرفتنا وشتتنا لنا اليوم زاهي والسعادة تزيد، تكريم المتفوقات اللي اخذنا الوسام. يا هلا مرحبا ترجع تنظم القصيد، التراحيب تزامل حضور الكرام. ونهلي بكل الحب بشمال مشيب مشرفة في حضور الكرام مملكتنا السعودية بعس مشي راية البس ما تشمخ